Na tečajevima srca možeš naučiti o osnovama uporabe računala, o web tehnologijama i drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Online tečajevi omogućavaju da sam biraš mjesto i vrijeme kad ćeš se posvetiti učenju.